Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a csatornámon. Én Kónya Bea vagyok, a Pikrából már ismerhettek, a Youtube-omon pedig tovább vezetlek titeket a tudatos instagramozáshoz vezető úton. A mai videóban az influencer szó körüli kérdésekről fogunk beszélni, mert majd a jövő heti videóban kicsit komplexebben átvesszük, hogy miért utálják ennyien az influencereket, ennek pedig első lépéseként azt gondoltam megvizsgálni, hogy mégis mi ez az influencer szó, és hogyha érdekelt titeket, hogy mi a véleményem erről, akkor tartsatok velem a mai videóban. Már magában ez a kifejezés is, hogy influencer, amit ugye influenzásnak szoktak mondani, amikor szeretnek gúnyolódni az influencerekről. Üm, ugye a véleményvezér lett ennek a szónak a magyar megfelelője, és már itt elúszik szerintem ez a dolog. Tehát ez maga ez az elnevezés is egy picit ö, olyan irányba viszi el ö, a jelenséget, hogy, hogy könnyű megbotránkozni rajta. De akkor definiáljuk is, hogy mi az az influencer, ki az az influencer, és én személy szerint a tíz éves kommunikációs iparágbeli tapasztalatommal, ahol már akkor is influencerekkel dolgoztam, amikor még nem influencernek hívtuk őket, én miért nem javaslom azt, hogy ezt véleményvezérnek fordítsuk. Ugye a véleményvezér szó az angolul opinion leader vagy opinion former, véleményvezér, véleményvezető, úgy szoktuk ugye ezt magyarra fordítani, a kommunikáció elméletben. És akkor ehhez képest megjött ugye ez az influencerség, hát mondjuk akkor ki, hogy influencernek hívjuk azokat a tartalomgyártókat, akik hatással vannak a saját tartalomgyártásuk miatt felépített, köréjük épített közönségre, közösségre. Az influencer szó az magyarul maga az influenc, kifejezés hatás gyakorlást, befolyásolást jelent. Tehát az influencer magyarul tükörfordításban nem véleményvezér, hanem befolyásoló. Remélem, hogy érezzük a különbséget a kettő között. Tehát a befolyás marketing, a befolyásolás az más dolog, egy picit enyhébb dolog, mint a véleményvezérség. Tehát, hogyha én most itt beleállok, és beszélek neked arról, hogy miért ne, miért ne utáld az influencereket, az sokkal inkább véleményvezérség, mint az, hogy magam mellé teszek dolgokat, amiben befolyásollak hogy jár, tök jól a letterboard, és nem mondom el, hogy figyelj, tök jól kezd a letterboard, vegyél ilyen letterboardot, mert tök kreatívan be tudod tenni oda a kis idézeteket. Tehát ez inkább befolyásolás, míg hogyha egy témában, amiben véleményt szolgáltatok Tényleg kifejtem a véleményemet, és ezáltal formálni tudom a követőim véleményét. Tehát az a véleményvezérség, random elhelyezni dolgokat, az is tényleg tudja módosítani a gondolkodását, vagy a döntéshozását a, a fogyasztóknak, vagy a követőbázisnak, de az, az sokkal inkább csak csupár befolyásolás. Tehát befolyásolni lehet úgy is, influencerként, hogy nem mondunk el konkrét véleményt. Csak adott esetben hordunk bizonyos márkákat. Viszont mivel ez a Magyarországon bevet gyakorlat, hogy lefordítunk, mindent magyarítunk, és akkor lefordítottuk az influencer szót is véleményvezérnek, szóval értitek én inkább befolyásolóknak hívom őket, hogyha tehetném, de nem érti meg senki, hogyha azt mondok befolyásolók, tehát én is véleményvezérnek hívom őket vagy tartalomgyártónak, de ugye egy tartal minden influencer mondhatjuk így tartalomgyártó, mert valahova gyárt egy tartalmat, ami befolyásol. Viszont nem minden tartalomgyártó influencer, hiszen hogyha valaki még egy gyártja ott a tartalmat, akkor leginkább csak magának gyártja a tartalmat sokszor és már ez is tud olyan feszültségeket, vagy félreértéseket szülni, ami megutáltatja a piacsal, ugye az influencereket. Remélem, hogy segítettem nektek ebben a mai videóban, és értitek, hogy miért nem feltétlenül jó magyarítás ez az influencer egyenlő véleményvezér, ami tényleg sok félreértésre adhat okot. Jövő héten mindenféleképpen tartsatok velem, mert ez a videó a jövő heti videónak a bevezetése. Jövő héten még komplexebben átveszik az egész influencer témát, és a a téma körüli utálkozásokat próbálom egy kicsit helyére tenni. Tartsatok velem, iratkozzatok fel a csatornára mindenféleképpen, gyertek a, az Instagram oldalra, kövessetek ott, és gyertek a Facebook csoportomra, beszélgessünk erről a Hot topicról, mert tényleg most 2019-ben mindenki hirtelen felfedezi magának az influencer marketinget, tartsatok velem legközelebb, és sziasztok!